Hei kaikki sosiaalialan asiantuntijapäivillekosallistujat. Mun nimeni on PH Liukko ja tässä on Aili Partanen. Meidän aihe tänään on mielenterveys- ja päiväalueen sosiaalialan työ. Tulen itse Petula THL, Mun työtehtävänäni on toimia erityisasiantuntijana erityisesti sosiaalityöhön ja sosiaalivuotoon ja palvelujen yhteensolittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ja, äh, mä toimin täällä äh, kehittämispäällikkönä päihteet- ja tupakkatiimissä. Taustaltani olen sairaanhoitaja ja terveydenhuollon maisteri, eli se orientaatio tulee sieltä terveydenhuollon puolelta, mutta olen työskennellyt myöskin päihdehuollon erityispalveluissa. THLn tehtävät liittyy tällä hetkellä erityisesti päihdepalvelujärjestelmän kehittämiseen ja myöskin yhteistyöhön päihdepalvelujärjestelmätutkimuksen kanssa. Työskentelen muun muassa näiden erilaisten ohjelmien, strategioiden ja myös palvelujärjestelmän arvioinnin kanssa. Ja tuota, koska me ollaan THL, meillä on täällä tiukat maskisuositukset, joten meillä pidetään maskeja päällä koko esityksen ajan. Tuota, Ai-Ri, ole hyvä, aloita. Hei. Kiitos. Me ollaan jäänyt tämän meidän yhteisen esityksen sisältö kolmeen osioon. Eli mä tarkastelen ensin tätä mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarvetta ja palvelujen käyttöä erilaisten rekisteritietojen pohjalta. Eiva jatkaa sen jälkeen erityisesti tästä mielenterveys- ja sosiaalialan työstä ja sitten vielä lyhyesti ä, muutama näitä tulevaisuuden kehittämistyötä ohjaavaa ä, ohjelmaa ja strategiaa tuossa vielä esitellään. Eli kun katsotaan tätä mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyttöä, niin päihteiden osalta meillä on ihan selkeästi tämä päihteiden käyttö sellainen, joka määrittelee sitä, miten paljon näitä päihteisiin liittyviä palveluita tarvitaan, päihdeongelmiin, päihdehäiriöihin, päihdesairaukseen liittyviä palveluita. Ja tuossa nyt on ihan tällaisena trendikuvioina näkyy, miten alkoholijuomien kulutus on muuttunut vuosien varrelle viime, viime vuosina vähentynyt. Päivittäin tupakoivien osuus on tässä vuosien varrelle ihan selvästi vähentynyt, mutta että tuolla oikealla oleva tämä kannabiksen ja muiden huumeiden käytön osalta, niin ollaan nähty tässä tällaista kasvavaa kehitystä. Rahapeliongelmien osalta siellä on myöskin vuositasolla pieniä muutoksia. Mutta jos me katsotaan tätä kaiken kaikkiaan näistä eri päihteiden käytöstä ongelmia kokevien niin osuutta, niin alkoholin osalta arvioidaan, että alkoholinkäyttöistä 5 prosentilla on tämmöinen pikkauksessa riski varsin korkea. Eli silloin se tarkoittaa useita satoja tuhansia 200 000 ihmistä ja, ja sitten taas kohtalainen riski, niin silloin me puhutaan jo noin puolesta miljoonasta ihmistä kaiken kaikkiaan yhteensä. Huumeiden osalta vaikka kannabiksen käyttö on erityisesti lisääntynyt suomalaisten keskuudessa, niin se kaikkien kovin huumeongelmaisten osuus on kuitenkin aika pieni. 1,5 prosentin luokkaa se arvio tilasto, tilastojen pohjalta. Tupakoinnin osalta, vaikka se kehitys on ollut näin myönteistä, niin siinä on myöskin aika paljon tehtävää. Tupakointi tietysti aiheuttaa paljon myöskin näitä somaattisia aineita ja myöskin kuolemia. Ja rahapeliongelmien osalta se kaikkien kovin ydin näistä ongelmista, niin se on vain prosentti luokkaa, mutta että sitä riskitason pelaamista tai ongelman pelaamista on kuitenkin paljon isommalla joukolla. Sitten jos me katsotaan tätä mielenterveyspalvelujen tarvetta, meillä ei samalla tavalla ole tietysti sitä tietoa niistä asioista, mitkä aiheuttaa näitä mielenterveyshäiriöitä, Meillä on toki arvio siitä, että noin 1,5 prosenttia suomalaista sairastuu vuosittain johonkin mielenterveyshäiriöön ja noin joka viides suomalainen sarasta jotakin mielenterveyshäiriöitä. Jos katsotaan esimerkiksi tätä paljon myös julkisuudessa esillä ollutta depressio, depressiota, niin kun katsotaan eri ikäryhmien osuutta siitä, että kuinka iso osa siitä ikäryhmästä on saanut depressiolääkkeistä korvausta, niin tuo työikäisten, aikuisten osalta, niin se on siinä kahdeksan prosentin luokkaa. Ja sitten jos me mennään katsomaan näitä kaikkein pitkäaikaisempia, niin kaikkein ää, vaikeimpia niin psykiatisiä tai mielenterveyshäiriöitä, niin kun katsotaan esimerkiksi tätä erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettujen määrää, niin se on noin 2 prosentin vuokkaa 20- 64-vuotiaista. Ja kun sitten esimerkiksi puhutaan niistä ihmistä, jotka psykiatrista sairaalahoitoa ja esimerkiksi näitä tarkailulähitteitä, niin se on sitten taas jo tuhatta vastaavaksiikäistä kohden, niin vain se noin kaksi tässä työikässä aikuisessa. Mut joka tapauksessa iso joukko on niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat mielenterveys- ja päinihäiriöiden vuoksi sosiaali- ja terveyspalveluita. Jos katsotaan sitten tätä jakautuneisuutta, että millä tavalla tämä jakaantuu tänne perustason palveluiden ja eri, erikoissairaanhoidon puolella, niin tuossa vasemmalla puolella näkyy perusterveydenhuolto, päivinhuollon erityispalvelut sosiaalityö ja sitten oikealla puolella on nämä erikoissairaanhoito ja sairaalahoito. Tuossa on joitakin lukuja, mitä voi tuosta sitten poimia. Eli jos me katsotaan näitä päihteisiin liittyviä, asiointia tuolla perusterveydenhuollossa, niin me nähdään, että noin vuosittain noin 40 000 eri asiakasta käy perusterveydenhuollossa tässä varsinaisessa niin vastaanotoilla. vastaanotoilla. vastaanottoilla. erityispalveluissa näissä yksiköissä, jotka on sekä avohttajalaitusmuutosia, päihin on hoitoon erikoistuneita yksiköitä, niin Sielläkin me nähdään, että avopalveluissa on noin 40 000 ihmistä ja, ja sitten huomattavasti pienempi osa tarvitsee näitä palveluita. Mutta että sitten taas täällä erikoissairaanhoidon tai sairaalahoidon puolella niin avohuidossa alkoholisairauksen vuoksi on noin 20 000 ja huumisairauksien vuoksi vajaa 10 000 Ihmistä. Ja, ja sitten tässä kuitenkin ne, jotka tarvitsevat vuoden se on selvästi pienempi määrä Sitten jos me katsotaan tätä mielenterveyshäiriöiden vuoksi ää, palveluiden käyttöä, niin me nähdään, että siellä peruspalveluiden tasollakin ää, näitä asiakkaita siis tässä mielenterveystyön ää, puolella on moninkertaisesti verrattuna tähän Päätettyä Mutta että sitten taas, jos katsotaan tätä psykiatrista ahoa tai vuodeosastohoitoa, niin se hoito painottuu aika paljon itse asiassa sinne psykiatriseen sekä avo- että myöskin tähän sairaalahoitoon. Ja tämä on tietysti haaste myöskin tässä meidän uudessa tulevaisuuden palvelujärjestelmässä, että sitä painopistettä kuitenkin pitäisi pystyä saamaan tänne perus tason palveluiden puolelle. Sitten on vielä tietysti hyvä muistaa se, että näiden, näiden sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolella on paljon myöskin näitä matalan kyhmyyksen esimerkiksi järjestöjen tuottamia niin palveluja, joissa sitten nämä ihmiset saa sitä arkeensa sitä tukea. Eli tällaisesta kokonaisuudesta me puhutaan silloin, kun me puhutaan myöskin tästä mielenterveys- ja päihetpalvelujen sosiaalialan työstä. Ole hyvä, Eela. Joo, eli mä kerron tässä omassa osuudessani mielenterveys- ja päiväpalvelujen työn eri, eri näkökulmista. Sosiaalityön asiakkuuden taustalla läpileikkaavana ilmiönä voidaan sanoa, että korostuu ihan päihde ja mielenterveysongelmat ja sen lisäksi niistä johtuvat elämänhallinnan vaikeudet ja toimintakyvyn puutteet. Rajasaaren opinnäytetyössä, joka on tehty ProSos hankkeelle siellä todettiin, että aikuissosiaalityön asiakkuuden alkamisen syitä ovat usein asumiseen liittyvät huolenaiheet, elämänhallinnan ongelmat, toimintakyvyn puutteet, ihan suoranaisesti päivi- ja mielenterveysongelmat, taloudelliset vaikeudet ja akuutit aluntaa siis muun muassa. näitä yleisimpiä syitä. Ja sosiaalivuotolain mukaan pitää tehdä huoli-ilmoitus viranomaisten, mikäli on huolista jostakin kansalaisesta hänen hyvinvoimistaan. Ja yleisimmät syyt tehdä tämmöinen huoli-ilmoitus viranomaisille olivat nimenomaan päihde- ja mielenterveysongelmat. Sen lisäksi muita syitä oli kykenemättömyys hoitaa asioita, selvityminen arjessa oli vaikeaa, oli asumiseen liittyviä huolia, asunnottomuutta ja taloudellisia ongelmia. Mielenterveys- ja päihdetyö sosiaalihuollossa on määritelty sosiaalihuoltolaissa. Sen perusteella sosiaalipalveluja on järjestettävä muun mm. muassa päihteiden ongelmakäytöstä ja mielenterveysongelmasta aiheutuvaan tuen tarpeeseen. Päivi- ja mielenterveystyöllä tarkoitetaan siis ensinnäkin päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallista vaarantavien tekijöiden poistamista ja päihteettömyyden tukemista ja tietysti tekijöiden vahvistamista ja mielenterveyttä varantavien tekijöiden vähentämistä. Yksi keskeinen toimintamuoto on ohjaus ja, neuvonta, ja Sen lisäksi sosiaalialan työntekijöiden tulee tarjota asiakkaille sosiaalipalveluja, jotka toisaalta ehkäisevät näitä vaikeuksia ja toisaalta sitten auttaa selviämään arjessa, jos nämä päihde- ja mielenterveys on jo ovat jo toimintakyvyn puutteena. Sosiaalipäivystyksessä myös säädetään tästä päihde- ja mielenterveystyöstä muun mm. muassa psykososiaalisen tuen äntämisissä kiireellisissä tilanteissa sekä mielenterveys- ja päihdetyön päivystyksestä. Päihdetyössä erityisenä piirteinä on juuri nämä sosiaalihuoltolain mukaiset erityispalvelut, laitokuntoutus- ja avo avohoitopalvelut ja mielenterveystyössä kriisityö ja akuuttityö kaikkien järkyttävissä tilanteissa. Mielenterveys- ja säädetään siis myös päihdehuoltolaissa, mielenterveyslaissa ja terveydenhuoltolaissa mutta sosiaalihuollon kannalta tai on tietysti ihan keskeinen. No tähän diaan olen koonnut sosiaalivan mielenterveys- ja erilaisia toimintoja ja työtehtäviä. Nämä eivät ole millään tavalla yhteenmitallisia, yhteismitallisia, nämä ovat hyvin erityyppisiä, mutta tästä näkee, että on hyvin paljon kaikenlaista apua ja tukea, mitä voidaan ihmisille antaa. Tässä on erotettavissa peruspalvelut ja erityispalvelut. Näitä palveluja tuottaa pääsääntöisesti kunnan palvelut, siis julkinen sektori, mutta työtä tehdään yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien, yksityisten toimijoiden ja myös valtiopalvelujen kanssa, esimerkiksi TE-palvelut ja rikosseurauslaitos. sosiaalialan työtä tehdään, voidaan ajatella, että sitä tehdään kolmen eri orientaation mukaisesti. Ensinnäkin yksilökohtaisen työn periaatteiden mukaisesti, jolloin Työskennellään yksittäisen asiakkaan kanssa ja etsitään hänelle soveltuvia palveluja. Siinä sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan työ on merkityksellistä. Asiakkaille tulisi nimetä oma työntekijä, joka turvaa sen, että nämä palvelut järjestyy siihen, kuin heille kuuluu järjestöä, että viranomaistyön mukaiset viranomaistajatokset tulee tehtyä asianmukaisesti ja asiakkaan oikeusturvaan mukaisesti turvavalla tavalla. Näitä yksilökohtaisia sosiaalipalveluja. Olennaisia on esimerkiksi asumiseen liittyvät palvelut, kriisiasuminen, tilapäinen asuminen, että kotiin viettävä tuki, jotta asuminen voi onnistua omassa kodissa, vaikka on päivi- ja mielenterveysongelmasta aiheutuvia elämisen vaikeuksia. Ja sitten myös palveluasuminen, on siis palvelu ja asuminen yhdistyvä. Sitten yhteisösosiaalityön mukaan toimittaessa voidaan esimerkiksi sosiaalialan ammattilaiset voi toimia vaikkapa matematiikuksen kohtaamispaikoissa, ja niin on helppo hakeutua ja hakea tukea ikään kuin ilman mitään erityistä asiakkuutta. Voidaan toteuttaa sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja, esimerkiksi ryhmätoimintoja. Voidaan toteuttaa päiväkeskus- ja työtoimintaa. Työskennellään asuinalueella alueella, vähennetään siellä ikään kuin ennakkoluuloja ja asenteellisuutta päivä- ja mielenterveysongelmaisia kohtaan. Esimerkiksi vaikka, jos siellä on joku palveluyksikkö sijoitettu johonkin kaupungin osaan. Sitten tehdään rakenteellista sosiaalityötä, jolloin kerätään tietoa väiden mielenterveysongelmaisten ihmisten asemasta yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä. Kootaan epäkohtia, vahvuuksia, viedään tietoa eteenpäin päättäjille ja toivotaan ja oletetaan ja lähdetään siitä, että sen perusteella myös palvelujärjestelmää korjataan yhä paremmin toimivaksi. Sosiaalinen työ lähtee aina liikkeelle asiakkaan elämäntilanteesta. Lähtökohtana on se, että asiakkaan elämäntilante tarkastellaan kokonaisvaltaisella tavalla ja yhdessä asiakkaan kanssa. Eli tehdään yhteistyötä. Tämän perusteella koostetaan asiakkaan tarvitsema palvelujen kokonaisuus ja varmistetaan, että hän myös ne palvelut saa siten, kun on suunniteltu. Tarpeen mukaisesti tehdään yhteistyötä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa, muun mm. muassa terveydenhuollon kanssa. Päin ja mielenterveystyössä nimenomaan tämä terveydenhuollon yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Se on tärkeää myös terveydenhuollolle. Jos terveydenhuollossa ei tätä asiakkaan sosiaalisen tilanteen koordinointia havaita, niin asiakas voi jäädä ilman riittävää tukea ja silloin se terveydenhuollon toiminnotkin on vähemmän vaikuttavia. On myös todettu, että tämmöinen elämäntilanne lähtinen työskentely sosiaalityössä tuottaa sen tyyppistä tietoa, joka voi tukea terveydenhuollossa tehtävää työtä, muun mm. muassa sitä, miten diagnoosi laaditaan. Olennaista sosiaaliläntöistä on myös se, että asiakas asioi usein sosiaalihuollossa jonkun oireen vuoksi, että toistuvat vuokravelat. Mutta sen sijaan, että juututaan sen reaktiiviseen kehään, että aina maksetaan vuokravelat pois ja turvataan asuminen, niin olennaista on lähteä vaikuttamaan myös niihin juurisyihin. kuten siihen niin toimintatyvyn vaiheisiin, näistä mielenterveys- ja päihdeongelmista aiheutuu asiakkaalle. Silloin tehdään työtä asumisen ja talouden, toimeentuen kysymysten kanssa, asumissosiaalisen työn ja taloussosiaalisen, taloussosiaalisen työn periaatteiden mukaisesti. Viedään tukea kotiin, että asuminen onnistuu. Katsotaan velkatilannetta ja mietitään velkajärjestelyä. Voidaan tukea työelämään hakeutumista. Öö tukea sosiaalisia suhteita, ehkäistä yksinäisyyttä, vahvistaa osallisuutta erilaisiin sosiaalisen kuntoutuksen ja yhteisötyön keinoin. Jos asiakkaan elämäntilanne on erityisen kuormittava, niin tarjotaan psykososiaalista tukea tai jopa kriisityötä, jolloin sosiaalityöntekijä tai joku muu ammattilainen keskustelee, käy asiakkaan kanssa läpi hänen elämäntilannettaan ja miettii yhdessä, mitä tehdä. Jos asiakas haluaa kuntoutusta tai hän tarvitsee hoitoa, Tämän kuntoutuksen ja hoidon järjestäminen ja turvaaminen toteutetaan yhdessä esimerkiksi terveydenhuollon kanssa. Sosiaalialan töihin on myös ominaista tämmöinen systeeminen työote, että otetaan se asiakkaan lähiympäristö huomioon. Se tulee myös ihan jo sosiaalihuoltolain säännöksistä. Eli tarkastellaan, mikä on oma pykeneekö läheisten tilanne, kykeneekö ehkä auttamaan asiakasta jollakin tavalla tulemaan ikäkustajien tueksi, vai onko siellä ehkä tuen jos isä, isällä on päivä tai äidillä on niin vaan. Jonka, miten se vaikuttaisi lähiperheeseen heidän vanhempiinsa ja koko perheyhteisöön. No, äh, mä Löysin tai tunnistin tämmöisen rautiaisin tuoreen väitöskirjan ja sitten muiden vuonna 2018 TV julkaisun perusteella joitakin nykyjärjestelmän kipupisteitä, joihin ehkä on syytä kiinnittää huomiota. Ensinnäkin voi olla vaikeuksia tunnistaa ihmisiä, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia. ja voi tuntua yllättävältä, mutta näin se vaan on, että reagoidaan siihen oireeseen, mutta ei tunnisteta sitä ongelmaa. Eli voidaan kysyä, onko osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa riittävää. Voi olla myös, että valmiudet tunnistaa palvelun tarpeet riittävän kattavasti on puutteellisia. Tunnistetaanko esimerkiksi hoidon ja kuntoutuksen ohella tuen tarve myös muilla elämän osa-alueilla tunnistettu puutteita asiakaslähtöisyydessä, ei esimerkiksi luoteta asiakkaan omaan arvion palvelutarpeesta, vaan lähdetään siitä, että sosiaalityöntekijä, tai lääkäri tai terveydenhoitaja tietää paremmin. Onko palvelut saavutettavia päihde- ja mielenkiintoisuusongelmaisille henkilöille, joilla kaikki sosiaaliset taidot liikkua ja siirtyä paikasta toiseen vuoden rajalliset? Onko erityistason palveluja riittävästi saatavilla? Ja törmäsin myös tämmöiseen arvioon rautiaisen lähetöskirjassa, että sote-ammattilaisten asenteissa voi edelleen olla jotakin korjattavaa. Palveluiden integraatio on äärimmäisen tärkeää, ja vaikka se on hallinnollisesti, palvelut usein onkin hyvin jo integroitu eri puolilla Suomea, niin erityisesti asiakastyössä tässä palvelujen yhteensuunnittamisessa on edelleen puutteita. Ja se ilmenee kahden tyyppisellä tasolla, ensinnäkin mielenterveyspalvelujen ja päihdepalvelujen integraatiossa voi olla ongelmaa. Rautiainen totesi, että usea päihdeongelmainen henkilö hyötyy kuntoutuksessaan siitä, että hän saa myös mielenterveyspalveluja. Eli nämä olisi hyvin tärkeää saada yhdistettyä joustavasti yhteen. Ja sitten taas tuo sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraatio. Tunnistaako terveydenhuollossa riittävän hyvin se sosiaalinen todellisuus ja ymmärretäänkö sosiaalihuollosta hyödyntää terveydenhuollon osaamista näissä terveydellisissä asioissa. On tullut esille myös edelleen poiskäännyttämisen kulttuuria, asiakkaan hoitomotivaatiota ja myönteisyyttä voidaan myös hienalaistaa. Valvulunpääsyjä voidaan rajoittaa erilaisilla aukioloaikoihin, lähetteisiin ja kriteereihin liittyviä esteillä. Ja voi myös olla, että asiakkaita edellytetään valmiutta sitoutua pitkäjännitteisesti palveluun etukäteen, vaikka tiedetään, että päihdien mielenterveysongelmaisilla osa läheistä ja kyky sitoutua voi olla vaikeaa. Eli sen sijaan, että järjestelmä sitoutuisi me tai vaadimme sitoutuista asiakkaita. Tässä on tämmöinen huja ynnä muiden vuonna 2019 julkaiseman artikkelin kuvio siitä, miten sote-ammattilaiset ymmärtävät tai näkevät yhteisasiakkaiden, yhteisasiakkaiden hoidon ja palvelun nykytilanteissa. Päivi- ja mielenterveysasiakkaat ovat usein sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisasiakkaita. Ja tämä kysely, jonka he laativat, niin ei anna kovin hyvää kuvaa nykytilanteesta. Toki sote-ammattilaiset usein on hyvin kriittisiä omaa toimintaansa, mikä on hyvä asia. Mutta siellä esimerkiksi 11 prosenttia ainoastaan katsoi, että yhteisasiakkaiden hoidon ja palvelujen koordinointi on nimetty tietylle henkilölle. Ainoastaan 20 prosenttia katsoi, että yhteisasiakkaiden tunnistaminen on systemaattista. Et heitä ei edes tunnisteta systemaattisella tavalla. Prosenttia, 31 prosenttia katsoi, että yhteisasiakkaiden palvelut on järjestetty hyvin. 80 prosenttia oli sitä mieltä, että paljon erilaisia palveluja käyttävään asiakkaan on hankala löytää tarvitsemansa palvelut ja 82 prosenttia katsoi, että asiakasta ohjataan usein turhaa paikasta toiseen. Jos ajatellaan näitä numeroita sosiaalialan työn ja sosiaalityön kannalta, niin nousee esille se, että järjestelmään tuleekin Tulee vahvistaa tuen tarpeen tunnistamista, tulee nimetä oma työntekijä, joka vastaa siitä palvelujen koordinaatiosta, tulee toimia yhdessä asiakkaan kanssa, tulee järjestää palvelut ja sovittaa ne yhteen ja tulee turvata moniammatillisen työn edellytys. Tulee omissa työasenteissa toimia siten, että moniammatillinen työ mahdollistuu. Jos tarkastellaan lainsäädäntöä, niin se tukee toimivaa asiakaslähtöistä palvelujen järjestämistä. Lainsäädännössä painotetaan palvelujen kattavaa yhteensovittamista, avohuollon palvelujen ensisijaisuutta ja saavutettavuutta ja lähesten huomioon Esimerkiksi sosiaalihuoltolaissa, terveydenhuoltolaissa, päihdehuoltolaissa ja mielenterveyslaissa kaikissa Todetaan, että palvelujen on muodostettava toimiva kokonaisuus ja viranomaisten on tehtävä yhteistyötä. Eli ei yritä, että ainoastaan sosiaali- ja terveyshuoltototoimii yhteen, vaan myös esimerkiksi poliisi, poliisi, asuntoviranomaiset, työvoimaviranomaiset, koulutoimi, nuorisotoimi ja niin poispäin. Lisäksi esimerkiksi välihuoltolaisissa ja mielenterveyslaissa todetaan, että avunhuollon palveluiden tulee olla saatavilla helposti, monipuolisesti ja riittävästi. Palveluiden tulee olla helposti tavoitettavia, joustavia ja monipuolisia, ja ne on ensisijaisesti järjestettävä avopalveluina. Ja lisäksi sitten vielä sosiaalihuoltolaisissa ja päihdehuoltolaisissa todetaan, että omaiset ja läheiset tulee ottaa huomioon työskentelyssä. Sosiaalihuollossa asiakkaan lähesverkosta tulisi aina kartoittaa ja selvittää, miten se voi tukea asiakasta tai onko siellä mahdollista tuen tarvetta. Päiviollon palveluja tulisi antaa henkilöille, joilla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia mutta sen lisäksi hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Ja tällä tarkoitetaan nyt sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, kuten asumisen tukea, sosiaalista kuntoutusta, psykososiaalista tukea. Ei ainoastaan laitoskuntoutusta tai, tai muuta suoranaista väitteiden tai mielenterveyspalvelujen erityispalveluita. Lopuksi voisi todeta, että vastuu palvelujärjestelmän toimivuudesta on aina sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla, ei asiakkaalla. Tämän vuoksi on tärkeää muistaa, että sosiaalihuoltolaisissa säädetään erityistä tukea tarvitsevasta henkilöstä. Tällaisella henkilöllä tartotetaan ihmistä, joilla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Ja ne syyt voivat olla hyvin moninaisia. Eli nämä vaikeudet voi johtua psyykkisistä, sairauksesta, jostain vammasta, päihteiden ongelmakäytöstä tai useasta yhtäaikaisesta tuen tarpeesta. Erityisen tuen tarvitseminen ei ole sidottu mikään diagnoosiin tai vammaan. Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on tässä kohdassa suojata niitä henkilöitä, joille jo palvelujen hakeminen tuottaa vaikeuksia ja joilla on todellisia vaikeuksia saada tarvitsemia palveluja ilman erityistä tukea ja turvata heille se, että he saavat riittävän tuen ja tarvittavat palvelut. Ja voidaan lähteä siitä, että moni, ei kaikki, mutta moni väitetään main ihminen kuuluu erityistä tukea tarvitseviin henkilöihin. Erityistä tukea tarvitsevan henkilön oma työntekijä on aina sosiaalityöntekijä. Ja tällä halutaan varmistaa juuri se, että he saavat mahdollisimman korkeatasoisen tuen ja organisatorisen järjestämistuen siihen, että he saavat palvelut ja he tuotetaan heille tavalla. Olennaista on tunnistaa se riski. Että henkilö voi jäädä ilman tarvitsemia palveluja ja siis varmistaa se, että niitä ei käy. No niin, sitten on aukuvuoro. Kiitos Se Sä erittäin hyvin esille niitä haasteita, mitä mielenterveys ja palveluita tarvitsevien ihmisten palveluiden saatavuudessa ja myöskin siinä palvelujen kokonaisuudessa on. Ja meillä on tietysti nyt monia myöskin tällaisia strategioita tai ohjelmia, joilla pyritään kehittämään sitten tätä palvelujärjestelmää sillä tavalla, että et se paremmin pystyisi todella vastaamaan niihin moninaisiin samanaikaisiin tarpeisiin. Eli että palvelujärjestelmää integroidaan sen sijaan, että ihmisen tarvitsee integroida ne hajanaiset palvelut ympärilleen. Ja jos me katsotaan näitä ohjelmia, niin niitä on toki muitakin, mutta nämä varmaan keskeisimmät tähän aihepiiriin liittyen, on siis tämä iso katto kehittämishaaste, joka on ollut jo 20, -20 vuotta eli tämä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Mielenterveysstrategia- ja ehkäisyohjelma on vuote 2030 ja siinä erityisesti tämä koskee siis tätä palvelujärjestelmän niin kehittämistä sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta, mutta muutkin ne periaatteet soveltuu erittäin hyvin ää, ää, käytettäväksi sekä mielenterveys- ja päihdekysymyksissä. Ja sitten meillä on tulossa tämmöinen päihde- riippuusstrategia, joka myöskin siinä rinnalla sitten on vuoteen 2030 asti. Ja nostan nyt joitakin asioita näistä jokaisesta esille, eli erityisesti nämä tavoitteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tosiaan on se iso esikko. Ja vaikka se lainsäädäntö tällä hetkellä edelleen on kesken, eikä tiedetä sitä, että tuleeko se voimaan se alueellinen sotejärjestelmä, niin tätä on jo edistetty tällä Tulevaisuuden sosiaali- ja -ohjelmalla, jossa sitten on nämä laajat alueelliset hankkeet meneillään. Eli sillä tosiaankin pyritään parantamaan tätä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaista saatavuutta, myöskin tätä oikea aikaisuutta ja jatkuvuutta. Eli tältä osin esimerkiksi niin kun meillä on varmasti mielenterveyshäiriöihin liittyvä palvelujärjestelmä yhdenmukaisempi eri puolilla Suomea, mutta erityisesti päinvilluilla erityispalvelujärjestelmä on, on pirstaleinen ja se on hajanainen ja se voi olla erityispalveluna tai se voi olla peruspalveluina toteutettu siellä terveyskeskuksessa. Ja Tämä on myöskin erittäin tärkeä painotus, että pyritään siirtämään sieltä raskaista palveluista niin sitä painopistettä sinne eh, mahdollisimman niin varhaisvaiheeseen, että pystyttäisiin ehkäisemään niitä ongelmia tai ongelmien niin pahenemista. Eli esimerkiksi, Evan, mitä mainitsin siinä, että niitä ongelmia pitäisi pystyä tunnistamaan. Ihmisillä pitäisi olla niin kuin, tosiaan uskallus ottaa niitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esille siellä esimerkiksi terveyskeskuksessa tai sosiaalitoimistossa asioidessa. Tietysti että tarvitaan varmistaa myös sitä palveluillaatua ja vaikuttavuutta. Ja juuri tämä vahvistaa palveluiden monialaisuus ja yhteentoiminnus. Se on iso haaste. Meillä on paljon tätä erityisasiantuntemista. Sinä edustat sosiaalihuollon erityisasiantuntemista. mulla se painottuu mm -hmm. terveydenhuoltoon ja sitä päide, päidehuollon näkökulmaa. Olen tarkastellut, mutta että tämmöinen yhteinen keskustelu on erittäin tärkeä siinä. Mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma. Sen painot, mielenterveysstrategian painopisteenä on tosiaan se, että mielenterveys on tärkeä nähdä pääomana. Siihen täytyy sijoittaa, mutta se toimii myöskin pääomana. Sillä pystytään rakentamaan myöskin yhteiskunnan hyvinvointia. Ja se, että se rakentuu sieltä ihan varhaislapsuudesta lähtien se hyvä mielenterveys, ja siihen tietysti niin kun vaikuttaa hyvin paljon myöskin sen kun paljon esimerkiksi lapsiperheitä pystytään niin tukemaan tai tarttumaan niihin ongelmiin, mistä niin omasta tuossa omassa puheenvuodossa viittasit. Mielenterveysoikeudet painottaa sitä, että, että niillä, joilla on erilaisia mielenterveyteen liittyviä niin häiriöitä, niin täytyy olla ihan yhtälaiset niin oikeudet sitten saada kunnioittavaa kohtelua ja hyvää palvelua, eli sillä tavalla niin kun, ä, tässä on paljon isoja, niin kun, ä, myöskin, niin kun eettisiä kysymyksiä ä, liittyy tähän mielenterveysstrategian niin työhön. Mut sitten tämä neloskohteille ihmisten tarpeiden mukaiset laaja-alaiset palvelut. Tässä tärkeimpänä on se, että sen pitäisi vastata niin, että ihmisten tarpeisiin, juuri niin kuin sanoit, että mistä sosiaalityö lähtee myöskin. Ja kaikki tämä vaatii myöskin sitä hyvää mielenterveysjohtamista. Ja mielenterveysjohtaminen tässä yhteydessä ei viittaa vain sosiaali- ja terveyspalveluissa tapahtuvaan johtamiseen, vaan laajempaan hyvinvoinnin niin kuin johtamiseen. No, Päin ja strategia on vasta tulossa, mutta että siitä, että muutamia ydinkohtia. Meillähän on ollut alkoholipolitiikkaa, huumepolitiikkaa, rahapelipolitiikkaa tupakkapolitiikka. Tämä on nyt ikään kuin satova, sateenvarjo, joka kokoaa nämä eri politiikka-alueet yhteen. Tämä on hyvin strateginen Se, mikä näistä päihde- ja riippuusstrategian niin osioista on konkreettisin on toki tämä jo voimassa oleva päihdetyön päitettyön kautta vuoteen 2025. Ja se jo sinänsä niin kun, tuo nämä kaikki ää, ää, päihteetili, alkoholihuumeet, tupakka-asiat ja rahapeli-asiat yhteen. Ja sillä on tämä toimintaohjelma, jolla on useita näitä painotuksia lähtien näistä niin kun alkoholipolitiikasta, niin sitten tänne, paikallisesta alkoholipolitiikasta, niin paikallisesta niin ja sen soveltamisesta ihan tämmöiseen valtakunnalliseen niin koordinaatioon. Toisena osia, niin sen päin eri strategiassa työkaluna on myös valtionneuvoston periaatepäätös huumasainepolitiikasta, kun meillä on aika erilainen asema suomalaisessa yhteiskunnassa kuin esimerkiksi alkoholilla. Ja, ja sitten ollaan valmistelemassa tämä rahapelipoliittista ohjelmaa. Ja siihen liittyy myös tämä tupakkatyöryhmän työ. Eli nämä niitä, muutama niistä kaikkein isoimmista niin ohjelmista, jotka jotka tätä tulevaisuuden kehittämistyötä myöskin niin linjaa ja pyrkii tuomaan, kuten sanoit, että sosiaali- ja terveydenhuoltoa, mutta myöskin esimerkiksi erillään aika lailla toimineita ja mielen terveyspalveluja lähemmästä ja yhteen. Että, äh, nämä on varmaan ne, mitkä on myöskin meidän kuulijoiden. <kliopetuksella> kuulijoiden niin tuota, tässä tulevaisuuden työtä sitten ohjaamassa. Kiitos, Hain. No, miltä sinusta on tuntunut tehdä tätä esitystä minun kanssa? ne ollaan nyt tässä yhteensovitettu omia, omaa asiantuntijuuta. Minusta tämä on ollut erittäin hedelmällistä. Siis itse toivosin, että tässä esimerkiksi tässä tulevaisuuden sote työn yhteydessä niin työntekijät pääsisivät yhtä lailla käymään näitä keskusteluja, mitä me ollaan käyty tässä tämän työn valmistelun tai tämän esityksen valmistelun yhteydessä. Et kun esimerkiksi näitä meidän esittämiä kalvoja ja käsitteitä miettii, että me puhutaan siis samasta asiasta, mutta hiukan eri käsitteen. Ja esimerkiksi se, miten avasit tätä sosiaalityön niitä kaikkia ulottuvuuksia, mitä siellä tehdään. Vaikka osa toki on ollut minulle tuttuja, niin se on huomattavasti syventänyt ymmärrystä ja, ja niin todella niin kun, ää, painottaa sitä, että sitä sosiaalialan työtä täytyy vahvistaa mm. nykyistä huomattavasti enemmän tässä sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudessa ja siinä kehittämisessä. Mm. Tämä on ollut minulle erittäin antoisa ja. valmisteluvaihe ja. ja toivon, että tämä jatkuu myöskin. Mitä sinulle? No, Minullekin tämä oli kyllä todella, todella niin kun hyvin opettavaista. Että on siis, mä olen tehnyt tätä omaa osuuttani aika pitkään tässä miettinyt, mistä näkökulmasta lähestyn asiaa, ja huomasin sitten, että tota, siis sosiaalialan päihde- ja mielenterveystyötä on avattu hyvin vähän. Että se menee helposti sitten aina niin kallistus terveydenhuollon puolelle tai muuta. Mutta ihan tämä tavallinen sosiaalialan työ, mitä me tehdään tuolla eri konteksteissa, eri sosiaalialan ammattilaiset, niin se on päihdetyötä, ja että silloin, kun me kohdataan päin ja mielenterveysongelmaa, niin näistä häiriöistä kärsivä ihminen tai heidän läheisensä tai omaisensa. ja Sitä sosiaalialan ammattilaiset kyllä tekevät hyvin paljon. Ja just se, miten paljon näillä sosiaalialan menetelmillä ja keinoilla voidaan vaikuttaa, vaikuttaa näiden ihmisten elämäntilanteeseen, kun löydetään se oikea tulokulma ja kun kuullaan sitä asiakasta, että mitä hän tarvitsee. Että ei lähdetä siinä tosiaan, että määritellään viranomaistyölähtöisesti asioita, vaan lähdetään siitä, että mitä he tarvitsevat. Onko se sosiaalista kuntoa, onko se matalan toimintapiste, miten voidaan tehdä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa, jotta esimerkiksi kun asiakas saa terveydenhuollon palveluja, niin sosiaalihuollon keinoilla voidaan helpottaa niiden palvelujen vastaanottamista. Kaikkea tämmöistä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä alue, yhteistyön alue. Kyllä. Kyllä. Ja Toivon, että myös tämän esityksen jälkeen tämän kuuntelijat lähtee avaamaan sitä omaa työtään ja keskustelemaan siitä sitten eri näkökulmista. Me puhutaan samoista asioista, mutta hiukan eri perspektiivistä. Se lähtökohta, mikä tässä on, että me tehdään sitä ihmisten hyväksi ja ihmisten tarpeiden lähtökohdasta, niin se on, se on tärkeä se kanta. Kyllä. Kiitos väli. Kiitos oikein paljon.